هذا الحلا واللبن هذا الحلا واللبن يا سنا يا سنا قد تصدق عم المرح في فوت تهاني لها وتبسمت مطلع سنايت يدفينها مثل القمر يوم الظهر فوق العلا منزالها أسهلها مت من عينها قدر شيك قدر لا يقلها منها يوم الهنا يزبطنها فالحانها ونغامرها تتحمل فرح تفكها نجدالها انك فرت وتبسمت سنا يكوينها مثل القمر يوم الظهر فوق العلا منزالها صار الحلا صار الغلا زانت ليالي سنينها قال الوعود فيها تجود ساحت ريوق ظلالها عفت طرب ساق الادب وابصار يطرينها المترف المتعففه باحساسها وافعالها نظره خجل مثل العسل لا مت خد دمكي فستانها لا يقلها إنها هات غاشق سمنها اوكي احبك واللي يشوف اهل وصوحه مثلها ولد المنصة كبارها يا مرحبا وفي النفا ما بين المن أو بينها اللي حضر عند المطار يرحب بدن مطارها ترى العروس شمس الشموع قلوبنا يوصينها تلقى <تصفيق> الهنا وتبى المنى مال السعادة فالها سبعة ثلاثة سبعة أو من خارج المملكة ودول الخليج جوال